کرده که باید قاعدتاً میومده ریسک کمی رو برمیداشته مثل صندوق فروان هست که برای بازنشستگی هست تو امریکا احتمالاً فروان شنیده باشین اینه مثلا صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی تحمیلش نماییه اینه که مثلا بعد که بازنشست میشن تا یک مدتی به اینا تا زمانی که در حیات هستن حقوق دریافت میکنن اینم به خاطر اینکه موقعی که مثلا کار میتونستن بکنن یه پولی هی ریخته این تو ازش دارن الان بهره مهند میشن صندوق های برای پوشش ریسکه یعنی اگر مثلا یه عملیاتی داره انجام میشه باعث تو صندوق پوشش ریسک کمک کنه که اگر کل اون داره از بین رفت این بعد منابع مالی کاملا صفر نشه و از اسمش هم پیداست اما این صندوق های پوشش ریسک کار میکنن ریسکای خفن برمی داشتن بعد اینا خوب اون پشت و آدم های قوی در ارتباط مثلا آدم های متمولی، سرمایه های بزرگ، بانک های قدر شکرت های سرمایه گذاری، بانک های سرمایه گذاری که بهشون اصطلاحاً اینوستمنت بنک میگن ما تو ایران هم داریم یه تعدادی که از اونها برای خدمات مالی, خدمات مالی و ابزارهای مالی استفاده میشه میومدن از ریسک های بزرگ برمیداشتند بعد توی بازار امریکا، بازار دو طرف است. یعنی ما توی بازار ایران مثل اسفاط توی بازار بورس توی بازار کریپتو دیگه نقطه A در مثلا 1500 دلار میخریم تو نقطه B 2000 دلار دو می‌فروشی معاملات اسپات تو بازار فیوچر رو توی مثلا بایننس هم می‌بینید خیلی چیز عجیبی نیست تو بازار بورسمون هم مثلا طرف 1000 تومان میخرید 2000 تومان می‌فروشه اما اگر 1000 تومان شد 700 تومان فقط زیان میتونه شناسایی کنه یا استاپ فعال کنه بازم زیان شناسایی کنه زیان کم از بازار خارجه اما تو بازارهای بنوم مللی این امکان وجود داره که شما در روند منفی هم سود کسب کنید حالا توی این صندوق‌های پوشه ریسک اومده بودن اهرم کردن فشار اوله لوریج گندن گردن میتونستان وارد بدن می اومدن اول سهمی رو استقراض میکردن میفروختن یعنی هزار تومن هزار دلار میفروشه میاد تر. در خریدش رو میذاره اینجا فروخته میاد پایینتن میخره در صورت که شما تو بازار اول باید بخری بفروشید. این یه ابزار مالی طرف میومده این صندوق رو روی هزار دلار فروش میزده استقرز می رو ۷ دلار می و اون پوزیشنش رو کلوز میکرده این وسط سیصد دلار میذاشه جیبش یا هر عدد دیگه که شما فکر می این فقط مثال بود. این باعث شده بود و خاطر اینکه اینا پولای زیادی داشتن، و با هم هم همه عمل میکنن پوست حدیقی رو بکنن چند هفته پیش این اتفاق میافته توی سایت ریدیت که من بارها و بارها به دوستان توصیه کردم که از خدمات ریدیت استفاده کنن توی حوضه کارنسی، اومدن یه تعدادی کاربر اومدن گفتن که آقا این که نمیشه که پدر ما رو دارو منابع مالیمون از بین رو همین اتفاقی توی بازار بورس خودمونم داره میفته و ضرر های بزرگی رو به ماشینا به قول معروف تحمیل کردن و ما قسمت عمده ای از هر رفته چی چیکار کنیم؟ میان هم فکری میکنن میگن اینا وقتی میخوان برن روی سری سهمایی که بیان این مدل استقرایی اول بفروشن بعد بخرن یعنی فشار بذارن روی سهم قیمت افت بکنه و بعد بخرن بیان ما تا جایی که جا داره خرید بزنن. این داستان هی به قول معروف چی میگن وایرال میشه با قوله این دوستان اینستاگرامی وایرال میشه و پداد زیادی آدم میاد در حدی که 3 میلیون نفر میان میگن ما هستیم اولین اتفاقی که میفته روی اه، یکی از سهم ها هست که حدود 140 دلار بوده شروع میکنن که این صندوق ها این فشار رو بذارن که اینو بکشن پایین بعد دوباره ول کنن برگرده بالا و حالا سود دریافت کنن از این کار این تیپی میان چه کار میکنن؟ اینا شو میکنن خرید کردن از 150 دلار اینو میریسونن در عرض یک ساعت به 400 خورده ای وقتی که شما لوریج میگیری اگر یک به یک باشی یعنی 100 دلار 100 دلار ولی که اکثرا لوریجه که یک نمیگیرن میان لوریج یک به ده میگیرن یک به 100 میگیرن یک به 150 و بزرگتر صندوق ها خیلی توانمندی داره یعنی اگر یه دلار سود بکنه زد در اون لیوریژه 150 میشه 150 دلار و حالا برعکسش اگر یک دلار ضرر کنه 150 دلار ضرر کرده و عملا اسطلاحی که توی بازار وجود داره میگن مارجین کال شده یعنی کل پولش پودر میشه میره هوا و احتیاج هست که چیز کنه داره منابع انجام بده در عرض یکی دو ساعت بالغ بر عددی که تخمین زده بودن 20 تا 30 میلیارد دلار ضرر زدن مردم به این صندوق ها و جالده این پویش به اینجا ختم نشده حالا این یه سری سهم توی بازارهای بازار های بین و ملکه هم مثلا اپل شما تو... یا تسلا رو تو اکثر بورس های معروف دنیا میتونید بخرید حالا اومدن کشور هایی تو کشورهای دیگه هم اومدن به این پیوستن که ما هم از شما حمایت میکنم دوید یه اتفاق بزرگی داره میافته. یک اتفاق مهمی در بازارهای مالی داره میافته. و حالا اولین باری که اومدن اینطوری انتقام گرفتن از شکرات های گذاری در این حد و میتونه این مسئله به کلپس شدن بازار خدشه من هفت دقیقه برای شما توضیح دادم که به این اشاره کنم که پول ترسوه پول جای میره که امنیت داشته باشه بحثی بود که جلسات قبل بارها بارها در خودش صحبت کردیم ما پس وقتی که از بازار کریپتو با این بازار استاک استاک مارکت با این همه استحکات بخواد هر روز این اره بده تیشه بگیره این دعوا کنن اینا بریزن آقا خرید گروهی بزنین پدر حقوقی در بیه حقوقی ها بیان بگن پدر حقیقی رو در بیاری خب یه سری آدم هستن که کار کنن زندگی کنن نمیخوان تو این دعواها بیافتن انتقام بگیرن ولش کن میخوام زندگی کنم می‌ونن چیکار می‌کنن پولش از بازار در میاده کدام بازارها؟ بازارهای امنیه با رکود اقتصادی که در دنیا وجود داره و بحث کرونا که حالا یه سری کشورها واکسن دارن، یه سری ندارن، حالا اونایی که دارن به اونایی که ندارن میدن یا نمیدن و بگذاریم پس همچنان داستان کرونا و محدودیت‌های ترددی که میتونه به رونق اقتصادی کمک، چه صدمه بزنه، همچنان ادامه خواهد داشت. پس ما سال 2021 هم سال سخت اقتصادی خواهیم داشت. لذا کوله میره جایی که امن باشه همه اینا رو اشاره کردم بگم که محل بازار کریپتوکارنسی یکی از بهترین جاها برای اینه مورگان ستنلی جی پی مورگان گری اسکیل میکرو حتی دانشگاه بزرگ استنفورد امایتی شهرداری های بعضی از ایالت های امریکا اومدن قسمتی از منابعشون اووردن تو بازار کرییکتو خاطرتون هست در دوره قبل اون قسم سرفصل ثروتمندان ارزهای دیجیتال من به این مسئله اشاره کردم که شما دیگه به یه نقطه داریم می رسیم بریر از اینکه ما میتونیم پوول تو صرافی و خود پردازها و نزدیکترین خود پرداز بهم کجاست برم نقدش بکنم میتونم چیکار انجام بدم برم از یه سری وبسایت خدمات بگیرم اون لوکس بازان بود گفتم طرف رفته توی مثلا لاس وگاس یک یه, یه نمائشه ماشین بوگاتی و بنتلی و رولز رویس از این ماشین تو این کلاس میفروشه با بیت کوین داره چینج میکنه با پی بیت داره ببش با بیت پی با بیت پی داره ایکسچنج انجام میده یعنی خاطر که نوسانات چیز رو نخواد تحمل کنه بیت رو میگه بیت تو بزن من روی این ایکسچنج خودم چینجش میکنن من اینور کش میگیرم ولی تو داری عملا به من بیت پرداخت میکنی پس ببینید خرید و فروشه داره میره این سم و احتمال زیاد یعنی میتونه اگر یک اتفاقی برای یه سری پولای فیات توی دنیا بیفته کاملا جریان حرکت به سمت برای کوین کریپتو کارنسی شاید ما بهترین زمان به هم برخورد کردیم که بتونیم و به این فکر افتادیم که تو حوزه کریپتو کارنسی سرمایه گذاری کنیم به از همه این موارد ما یه سری مهارت روی بیهیویر فایننس یاد خواهیم گرفت بهش فارسیش میشه مالی رفتاری financial astrology یکی از پر و پر دعواترین و مدرسان متهم میشه به نمیدونم رمل و استرلا و از این حرفا همین قسمت فاینانشال که اکثرا ازش میگذرن خب این حوزه دانش خیلی خیلی بالایی میخواد ما میخوایم فقط بهش اشاره کنیم و شاید یه جایی بتونیم یه چندتا تا ریپورت در موردش بخونیم تأثیر بحث ستارگان هست روی بازارهای مالی و سایکل های گزار اینکه دوستان تکنیکالیست اون نمودار گنی که استفاده میکنن عملا پایش بر آسترولوژی قرار گرفته sentiment case فاکتور های احساسی کوین ببینید شما هر تو روز همکارتونی که نگاه میکنید یا کارمندی که همکار رو برحال یکی از پرسنل شرکتون رو نگاه می‌کنید از دور که نگاه میکنیم امروز دو فرم نیست یا نه امروز کعبکش خروج میکنه اون حسیه که شما از سابقه این آدم داری و اون لحظه داری برای اون دیتا تحلیل می‌کنی حالا این اتفاق ما می‌خوایم بیایم در سطح بزرگی بیایم بررسیش کنیم در سطح تمامی آدم‌هایی که در حوزه کریپتوکارنسی در کل کره زمین دارن از این بازار استفاده میکنن بیایم حسشون رو گوش کنیم ببینیم ارزیابی کنیم که آیا در مورد بیت کوین حسشون خوبه این یه اصطلاح اقتصادی داریم میگیم که هزمانی که مردم فکر میکنن یک کالایی در آینده قیمتش میره بالا همین امروز رشد میکنه و برعکس این سرپوسه که گوششون میذارن روی را ریلا را راهن ما همون رو انجام میدیم اینها ابزارهایی هستند که به من و شما کمک میکنه یک موج سینوسی یا یه نیم موج یا یک روز یا یه میلی ثانیه زودتر متوجه این بشیم, بشیم, بشیم. که بازار داره ای به سمت خوب یا بد بودن حرکت میکنه و دقت کردیم که توی بازار کریپتوکارنسی ما چیزی به نام حجم مبنا دامنه نوسانات، گره معاملاتی نداریم. 7 در 24 داره معامله میشه. به لحظه پامپ و دامپ میشه یعنی میره بالا میاد پایین کاری که ایلان ماسک با دوج کوین کرد چند روز پیش اون ترکیب سبده بود که گفتم 50 تا ارز اگر همینطوری ما رندوم اونو بسته بودیم توی این سبد پول ریخته بودیم منابع مالیمونو تقسیم کردیم یکی از اونا دوج کوین بود یه دفعه این همه رشد کرد پس توی اینها به دردمون میخوره و اون پروژه های آیو آی آی ای او که بعضن رو آیو او سی او که اگر خاطرتون هست صحبت کردی توی اونها پولای خوبی نشسته یعنی مثلا ارزش اینه داره که بیاد مثلا هزار دلار نمیگم عدد زیادی 500 دلار 100 دلار هر چیزی که ریسک پذیریتونه بیاری توی بعضی از این آی سی او ها یا آی یو اس تی او کنید اگر دوستانی این اصطلاحات رو نمیدونن هیچ نگران نباشن من یه مجموعه ویدئویی تهیه کردم که در این خصوص البته خوب اون چیزی که سر کلاس گفته شد خیلی تکمیلتر از اینها هست اما برای اینکه مسیر رو پیدا بکنید میتونید از کانال یوتیوب من حتما استفاده بکنید آدرس کانال یوتیوبم که اینجا گذاشتم براتون میتونید ازش بهره شید بحث مهارت بعدی اون این بک تست استراتژی خب من این استراتژی ها رو یاد گرفتم یه سریش تکنیکالیه، یه سریش هم محدودش تکنیکالیه الباقیش هم نه این شاخصی که اصلا میدیم با هم یکیش هم امروز میبینیم اینا باید باید تست بشه یعنی من بتونم از استراتژیم قبل از استفاده یه